لا تراجع عن سلطةٍ تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات تشكل الحكومة وتمنحها الثقة وتستجوبها وتحجب عنها الثقة سلطة لا يشاركها فيها المعينون بأي شكلٍ من الأشكال سلطة تعبر عن إرادة الشعب إرادتكم كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية تنتظرون نعم نعم تنتظرون وجئتم تنتظرون ونحن نقول لكم من هذا الصمود ومن نبضكم استشعرنا ومن عزيمتكم حسمنا أمرنا ودعوناكم فلبيتم النداء ونعم الملبون وهذا استفتاء شعبي عار ستسقط بعده كل أكذوبة تقول اننا هذا القرار المصيري اليوم الذي يعلن اننا كلنا معه نعم بلسانكم جميعا قررنا مقاطعه الاشتراك في الانتخابات النيابيه القادمه صوتكم يقول لا للمشاركه